طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عرياناً وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصية فلا والله ما في العيش خير ولا في الدنيا إذا ذهب الحياء إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة وإنها لا تنفد ومن أعظم نعمه تعالى هو ستر الله تعالى علينا إذ يحفظ أسرارنا ولا يفضحنا فمن يسترنا إذا رفع الله عز وجل عنا سترة فالله تبارك وتعالى موصوف بالحياء والستر قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر فالله جل جلاله يستر عباده كثيرا من عيوبهم ولا يظهرها عليهم أمام غيرهم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 وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله فالله تعالى يستر عبده المؤمن المستتر بالمعصية في الدنيا ثم يتم عليه ستره يوم القيامة ولا يفضحه ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى أن تنال ستر الله عليك فماذا لو كشف ستره عنك؟ ماذا لو كانت للذنوب رائحة؟ هل يستطيع بعضنا أن يجالس بعضا؟ ماذا لو كتبت علينا ذنوبنا؟ ماذا لو كتبت ذنوبنا على جباهنا؟ فاطلا عليها الناس ماذا لو كتبت على جدران بيوتنا؟ الذنوب التي يقترفها هذا البيت أو ذاك كم من أسرة ستحطم؟ لو كشف الله عز وجل ستره عنها كم من زوجة ستطلق؟ لو كشف ستر الله تعالى كم من صاحب سيفارق صاحبه لو كشف ستر الله تبارك وتعالى كم من خليل سيترك خليله وكم من أرحام ستقطع وكم من علاقة إنسانية ستمزق لو كشف ستر الله عز وجل ولكن هناك مسلمين يكشف الله عز وجل عنهم الستر فللعبد ستران ستر بينه وبين ربه تبارك وتعالى وآخر بينه وبين الخلق فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله عز وجل ستره بين الخلق وأول من يكشف الستر عنهم هم من يتتبعون أخطاء الناس ويتتبعون عوراتهم ذلك ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذ المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله أو بيته، وإن تتبع عورات المسلمين يكون بالتجسس عليهم وكشف ما ستروه من عيوبهم، فلا تتعدى على حرمة الله تعالى، وتتبع عبداً مسلماً لكي تفضحه وأنت وهو يستركم الله عز وجل، كما أن الله عز وجل يكشف الستر عن المسلم المجاهر بمعصيته فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإذا ارتكبت ذنبا وجاهرت به فعليك بالتوبة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وإن كشف الله عز وجل الستر عن المسلم فلا تقنط من رحمة الله عز وجل فحكمة الله تعالى قد تقتضي في بعض الأحيان في حق بعض الناس أن يرفع الله عز وجل عنهم سترة وأن يظهر عيبهم أو ذنوبهم لبعض خلقه إما تعجيل للعقوبة وهم مستحقون أو تنبيها وزجرا للمؤمن أو عبرة لمن يعتبر أو غير ذلك من الحكم التي لا نحيط بها علما فيبقى المؤمن راجيا عفو الله تعالى وستره خائفا من مكره وعقابه قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون كما أن الله عز وجل إن شاء ستر عبده وإن شاء فضحه والفضيحة قد تقع من العبد نفسه وقد تقع من غيره والشيطان يحب الفضيحة ويسعى إليها ولا يخرج شيء عن قدر الله عز وجل وقد يستر الله عز وجل العبد مدة ثم يفضحه ولله عز وجل في ذلك الحكمة التامة سبحانه لذا حتى يستر الله عز وجل علينا ولا يفضحنا فعلينا بالصدقة فعن عدي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن وسائل الستر وسبله أن يكظم الإنسان الغيظ والغضب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كف غضبه ستر الله عورته وعلى المرأة المسلمة التي تريد ستر الله عز وجل فعليها بالحجاب عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت ممن أنتن قلن من أهل الشام قالت لعل كنا من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات قلنا نعم قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في, في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى فالتي تخلع ثيابها في, في غير بيت أهلها وزوجها تهتك الستر الذي أسدله الله عز وجل عليها فاللهم استرنا بسترك الجميل ولا تفضحنا بين خلقك يا ربنا